Ludovic Orban an prima mutare, după ce Claus Iohannis i-a cerut, din nou, de misia Viorichidenciu, vom face toate demersurile pentru încetarea mandatului. Presublinierea dintele Claus Iohannis a spus, lunțe ce este imperioasă demisia premierului Vorica Dencil. Este din ce în ce mai vizibil ce dragnea sublinierei ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună sublinierei eficient, a artat pre-subliniere din tele. Este imperioasă misia doamnei Dencil pentru a face loc unor oameni responsabili sublinierei competenți. În acest context. Este din ce în ce mai vizibil ce dragnea sublinierei ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună sublinierei eficient, a spus presubliere din tele, la finalul unei declarații de presus și nu la Palatul Cotroceni, după ce BNR a anuncat presubliere tereratei ratei de politic monetar de la 2,25 la 2,50 pe an. Ludovic Orban, pregintele PNL e eventualul premier din partea liberalilor dacă PSD nu ar mai fi la guvernare, spune ce va face toate demersurile pentru ca echipa condus de Viorica Dencilie îi termine mandatul cât mai repede. Vom face toate demersurile pentru încetarea cât mai rapidă a mandatului acestui guvern. Vom introduce o noiune de cenzuri. Consecina unei eventuale remânerii la guvernare e o nouă criză. Ceea ce face PSD e o incompetență, și o iresponsabilitate. Se va reduce creterea economică. Se vor reduce investiile, a declarat Ludovic Orban la Digi24.